τον βράδυ, ξέρω εγώ, αντί να δω Netflix, μπορούν να δω... Στο βιβλίο «Η 7 συνήθειες των εξαιρετικά αποτελεσματικών ανθρώπων» ο Stephen Covey λέει ότι χρειάζεται να κονίσετε το πριόνι σας και ότι χρειάζεται να, συστηματικά να κονίζετε το πριόνι σας. Το να προσπαθείτε να κόψετε ένα δέντρο μεστομμένο πριόνι, με ένα πριόνι που δεν κόβει δηλαδή, είναι σπατάλι χρόνου και ενέργειας. Το να προσπαθείτε να κάνετε τη δουλειά σας χωρίς να έχετε εργαλεία. Και χωρί να γνωρίζετε τι βασικέ δεξιότητε του επαγγελματία στο δικαιακό marketing ή στο δικό σα αντικείμενο, είναι σπατάλι χρόνου και ενέργεια. Ακονίστε το πριόνι σα, αφιερώνοντας συστηματικά χρόνο στο να αποκτάτε νέε δεξιότητε και να βελτιώνετε αυτέ που ήδη έχετε. Πώ? Διαβάζοντα βιβλία, παρακολουθώντα σεμινάρια, βλέποντα webinar εκπαιδευτικά σαν και αυτό που κάνουμε τώρα, παρακολουθώντα βίντεο, ακούγοντα CD, MP3, εκπαιδεύσει κτλ. Οπότε, προσθέστε στο πρόγραμμά σα 15 με 30 λεπτά καθημερινά, ή όσο μπορείτε, ανάλογα με τι υποχρεώσει σα, στο να ακονίζετε το πριόνι σα. Εγώ βασικά προτιμώ αυτό να το κάνω σε νεκρό χρόνο. Δηλαδή, να το κάνω σε ώρε που δεν μπορώ να κάνω τι παραγωγικέ δραστηριότητε που είπαμε πριν. Δηλαδή, μεταξύ 10 το πρωί με 1-2 και 5 με 9, δεν θα αφιερώσω χρόνο για να, για να ακούσω εκπαίδευση. Γιατί είναι οι ώρε που θα πάρω τηλέφωνο, θα κάνω τι συμβουλευτικέ μου, θα μιλήσω με του συνεργάτε μου, θα κάνω παρουσιάσει κτλ. Okay. Θα ακούσω όμω ένα podcast την ώρα που πάω για τρέξιμο ή το πρωί που θα ξυπνήσω, ας πούμε. Μπορεί να ξυπνήσω λίγο νωρίτερα, και θα διαβάσω ένα βιβλίο, θα κάνω το διαλογισμό μου ή ε, κάποια μεσημέρι για το βράδυ. Ξέρω εγώ, αντί να δω Netflix, μπορώ να δω κάποια βίντεο στο YouTube ε, με κάποιε ομιλίε εκπαιδευτικά ή οτιδήποτε. Σου άρεσε το βίντεο. Αν σου άρεσε, κάνε εγγραφή στη λίστα μου. Μπαίνοντα στο GreekCoach.gr, κάτω στο List για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο υλικό που ανεβάζω, το ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίσης δες οπωσδήποτε το βιβλίο μου «Ακαταμάχητο δικτυακό μάρκετινγκ» θα βρεις το link στην περιγραφή.